Szeretettel köszöntök mindenkit most interneten keresztül online a Problem Prevention Holding, röviden PPH a Hunor Trade részvénytársaság, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén, akik Magyarországról, külföldről, tengerentúrról, illetve akik majd utólag néznek minket külön köszöntöm az itt ellen lévő Szerlacsik családot akik jelen jel lehetővé tették számunkra hogy létrejöjjön ez a mai online rendezvény Köszöntöm a Skype-on az igazgatókat, vezetőket, itt látom magam előtt őket, valamint azokat akik először nézek bennünket ugyancsak interneten. Én Cang Ferenc vagyok, a PPA egyik vezetője, engem ért ez a megtiszteltetés, hogy a mai nap házigazdája lehetek még, meg voltam, ezért külön hálásan köszönök. köszönöm. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára nálunk a PPH-nál mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül, most egy tudatosságfejlesztő előadás következik rendezvényünk 18 óráig fog tartani mely után PPH Klub lesz 20 óráig a mai képzésünket a legnagyobb tudása és tapasztalatú mesterkocs és boldogságspecialista szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani ő az egyik legelismertebb mesterkocs személyiség és képességfejlesztő szakember 1984 óta budapesteni családjával feleségével Mariannal ki boldog családi életet élne, két fiúgyermeket neveltek fel 1987 óta foglalkozik emberekkel és 1991-től szervez embereket és azóta van saját szervező csapata 1993 óta túl vezet embereket, több pénzintézet vezetője volt a múltban 1996-tól fordult a spiritualitás felé jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető a vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget személyesen eddig több tíz ember képzésében és vezetésében vett részt Ő egy olyan tanító aki példamutató kiegyensúlyozott életét életet él, olyan dolgokat tanít amelyeket használ is ezáltal hiteles ember számunkra, tanításával úgy segíti az embereket hogy nem csak elméleti tudást hanem konkrét módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben A vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik, küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért hogy bekerülhessenek az aranykorba most megkérem vezetőket, szervesik Miklós Mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai tudatosság fejlesztő előadást nagyon sok szeretettel, köszöntelek benneteket mennyire vagytok elégedettek azzal felé halad a világ illetve amilyen világban élünk tök jó világban élünk, nem? Na nézzük meg mivel is foglalkozunk, jó? Tehát azzal foglalkozunk, hogy az embereknek eljutassuk azt a tudást és azokat a képességeket, illetve a gyakorlási lehetőséget hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni képesek legyenek a problémáikat megelőzni, illetve megoldani képesek legyenek célokat megvalósítani az ember képes a problémái megoldására illetve megelőzésére, az élethelyzetei helyes kezelésére akkor nincs, nem lesznek olyan dolgok amik problémát jelentenének az életében, ugye ez eléggé olyan furcsának tűnik hogy nincs olyan dolog ami problémát jelent az életedben, na most egy kis tanítás de nem fogom megmondani a hogyant. de akkor is egy kis tanítás tehát hogy hogyan jussal oda az, az nem ide tartozik hanem az a coach képzéseinkre tartozik, mi az hogy coach képzés? ember és életjobbító képzés, a coach képes arra hogy kihozza valakiből a legjobbakat és ezáltal ugye önmagából is kihozza a legjobbakat tehát ugye azt mondtam az imént hogy hogy euh, probléma és egy kis tanítás tehát a, ha meg fogtok lepődni de az, életem, az én életemben már régen nincsenek problémák, mert az én életemben vagy feladatok vannak vagy kihívások vannak tehát ami azt jelenti hogy ha egy feladat vagy egy kihívás van, a kihívás az még jobb mint a feladat mert ugye az még motiválóbb de a feladat se rossz tehát ha most gondolj bele ha az életedben kaptál egy feladatot akkor rossz állapotba kerültél, nem hiszem, ha kaptál egy kihívást akkor az még motivált is nem hogy rosszabb állapotba kerüljön az ember egy kihívástól hanem még jobb állapotba kerül, na most ehhez képest a legtöbb ember egy feladatot vagy egy, egy kihívást nem feladatként vagy kihívásként éli meg hanem problémaként tehát akkor élünk meg egy problémát problémaként és akkor élünk meg egy ugyanolyan fajta feladatot vagy kihívásként amire az egyik ember problémáként reagál a másik ember pedig feladatként reagál, az a különbség a kettő közt hogy az egyiknek van tudása a másiknak nincs tudása, mire vonatkozóan? hát egy bármilyen dolog kezelésére vonatkozóan, tehát hogy bármilyen dolgot az illető képes legyen kezelni, ha az ember képes bármilyen dolgot kezelni az nem probléma hanem feladat vagy kihívás, ha egy ember nem képes egy dolgot kezelni akkor az probléma nem tudom elég világos voltam-e, márpedig az emberek nem képezik magukat alapvetően azzal kapcsolatban hogy hogyan kezeljék az életükben a helyzeteket, bármivel találkoznak hogy hogyan kezeljék, helyzeteket lehet jól kezelni és lehet rosszul kezelni, a rosszul kezelés az számtalan módban elérhető, Az nem kell semmilyen tudás bármilyen helyzetet te rosszul tudsz kezelni tudás nélkül, de jól bármilyen helyzetet általában csak egyféleképpen lehet kezelni, na most ahhoz az egyféle dologhoz viszont tudásra van szükség, hogy azt az egyfélét képes legyél megcsinálni, tehát gondold végig hogy bármit rosszul hányféleképpen lehet csinálni de általában jól, csak egyféleképpen lehet, és ahhoz mind, mind, mind tudásra van szükség és akkor kérdezem én azt, hogy az emberek vajon szereznek-e tudást az élethelyzeteik helyes kezelésére vagy honnan szereznek tudást az élethelyzeteik helyes kezelésére tehát ilyen jellegű tudást, információt, amit most átadtam, ilyen jellegűt kapnak az internetről. Tehát, hogy ne rosszul kezelt, hanem jól kezelt. Ha rosszul kezeled boldogtalan leszel, ha jól kezeled boldog leszel. Igen, de hogy kell valamit jól kezelni? Hiszen ha megnézed az életedben, hányféle feladattal találkoztál, amit ha nem tud nem lett volna tudásod, nem tudtad volna megoldani vagy hányféle problémával találkoztál, mert nem volt kellő tudásod, hogy megold gondold végig, nem 1-2, nem 3-4, nem hanem hogy ennek a sokszorosa az hód biztos nyilván nem az 1-nek a sokszorosa, mert az 1-nek a sokszorosa az 1 tehát gondold végig tehát gondold végig hogy, hogy hány problémád volt az életedben vagy hány feladatod volt az életedben és attól függ hogy az feladat volt vagy probléma hogyha volt tudásod akkor az feladat volt, ha nem volt tudásod akkor az probléma lett, érthető ez? tehát most hányféle ilyen dolog volt? rengeteg tehát rengeteg dologhoz kell lenni az embernek tudása tehát ha azt gondolja az ember hogy én már tanultam eleget életemben és milyen jól tudom kezelni az életem különböző helyzeteit akkor óriási tévedésben élsz mert rengetegféle feladat van és rengetegféle probléma van ami csak addig probléma amíg nem tudod megoldani Na most csak mondok egy dolgot, amit éppen most tanulunk. Ugye az imént említettem, hogy mit jelent a kócs. A kócs a mi értelmezésünkben, még egyszer mondom, csak hogy tiszta és világos legyen mindenki számára, a mi értelmezésünkben ember és élet jobbító. És amikor a kócs dolgozik, akkor van egy ügyfele, vagy egy, vagy egy házas pár például az ügyfele, illetve ügyfelei és olyankor miért fordulnak a kócshoz? azért mert van egy gondjuk egy problémájuk és arra akarnak megoldást tehát a kócsnak van tudása a problémák megoldására és akkor szokt, mostanában többször előfordult hogy egy új jelölt megkérdezte tőlem hogy hogy de milyen hát milyen, kócs, milyen kócsot tanítok? mert ugye kérdezték tőlem hogy mivel foglalkozom mondom kócsokat képzek és akkor milyen típusút? mondom ami csak létezik, mondom ami csak létezik, hát hogy, hogy csak néztek nagyra nyílt szemmel mert a kócsképzők a, tehát a kócsképző emberek azok bizonyos területű vagy területre, életterületre vonatkozó coach képzést folytatnak tehát olyan coach amelyik az élet minden területére tud coach tudást adni olyannal még nem találkozott senki kivétel akik itt tanulnak azok találkozhattak ilyen emberrel tehát lényeg az hogy, hogy most gondoljátok végig hála Istennek oda sikerült juttatni a problémák megoldását hogy olyan probléma nincs aminek ne lenne megoldása és ez nem most jutott ide hanem már jó pár éve tehát ami azt jelenti hogy tehát gyakorlatilag az életében egy olyan embernek aki minden problémát tud kezelni akkor az azt jelenti hogy nincs problémája, érted? és nyilvánvaló hogy egy embernek aki az életét éli nem kell minden problémával megküzdenie, ami a világban van, neki csak a saját problémáival kell megküzdenie, nem? ez nyilvánvaló, na most amit a saját problémát illeti az jóval kevesebb annak a száma mint a világban felelhető probléma, nem? tehát akkor nyilván nem a az embernek nem a világ problémáira kell minden téren megoldást tanulnia hanem elsősorban ugye a saját problémáira sorban hogyha esetleg szeretne segíteni másoknak is hát akkor arra vonatkozó problémákra ami azok az emberek esetében érvényes és arra kell tudás de az még mindig nem a világ összes problémája nem, hanem annak csak egy töredéke tehát nem kell a világ összes tudását magába gyűjteni az embernek hogy az összes problémát megoldja ami a világban van vagy arra mindre legyen megoldása hanem csak az ami amit őt ér meg az ő környezetében lévő embereket éri, na most miért fontos az hogy hogy az ember ne csak magának oldja meg a problémáit hanem képes legyen arra hogy segítsen mások problémáinak a megoldásába, hát azért fontos mert az ember az egy nagyon jól alkalmazkodó lény és alkalmazkodik azokhoz az emberekhez akik a problémáik miatt érzelmileg bajban vannak, tehát mit okoz a probléma? hosszútávú problémák azt okozzák hogy az ember képes akár teljesen magába fordulni azaz azt jelenti hogy depresszióssá válni tehát hogyha sok olyan barátod ismerősöd van akinek sok-sok problémája van és te avval fogsz kommunikációba kerülni vagy azokkal vagy kommunikációban azokkal az emberekkel vagy kommunikációban akkor kizár dolog hogy az ő személyes problémáik és ha azt megosztják veled állandó jelleggel akkor kizár dolog hogy az ne hasonl még akkor is ha férfi vagy mit látok a világban? én azt látom hogy tele van a világ átlag emberekkel az átlag embereknek pedig átlag barátaik, ismerőseik, rokonaik vannak és az átlagembernek nincs tudása a problémák megoldására és mi történik? Az átlagemberek kommunikálnak egymással, és nem elég az, hogy neki van saját problémája, még meghallgatja természetes folyamatként, természetesen, meghallgatja a barátjának, ismerősének, rokonának is a problémáit tehát ha eddig volt egy problémája valakinek de meghallgatta az mit tudom én mondjuk a testvérének a problémáját csak eszembe jutott valaki akkor tudti hogy már nem egy problémája van hanem kettő érted? ha még meghallgatja mit tudom én az édesanyja problémáját is akkor már három problémája van, ha meghallgatja még a gyereke problémáját is akkor már négy problémája van, miért? mert egy olyan világban vagyunk, már egy olyan világban érkeztünk ahol megtanították az embereket a részvétre, az együttérzésre, ez a kettő ott van rögtön egymás mellett a hangulatban, a részvét meg az együttérzés tehát megtanították az embereket az hogy együtt érez másokkal, ha most nem az elmúlt évben akkor semmikor, oké? Okay? tehát az elmúlt egy év csak arról szól hogy te legyél együttérző, érted? és vigyázz másokra, hát vigyázzon mindenki saját magára, nem? Hát mindenki. Vagy kérje meg az édesanyját, vagy édesapját, hogy vigyázzon rá, gyerekkorában is az édesanyja meg az édesapja vigyázott rá, nem? Miért nem így volt? Hát te rád azon kívül kivigyázott, hát ha odaadtak valakinek, akkor az vigyázott, nem? De egyébként az édesanyjádod édesapádon kívül nem vigyázott senki, nem? Tehát nem kellett egy harmadik személy is, aki vigyázzon rá, meg egy negyedik is, meg egy ötödik is, meg egy hatodik is, nem? Ha nem kellett most meg, csak ezt nyomják, hogy vigyázzunk egymásra, nem? Ha mi, mi vagyunk mi? Mi vagyunk mi szülők? Hogy a szüleje vagyok én egy másik embernek, hogy vigyázzak rá? Dehogy vagyok én szüleje. Ha vigyázzom magára. Gyerekő, hogy vigyázzak rá. hogy is gyerekő. Hát vigyázzom magára felnőttként, nem? Ha meg nem tud vigyázni magára, akkor így át. Nem? tehát ha valaki ebben az egy évben nem sajátította el azt hogy nem hallotta elégszer hogy vigyáz másokra és ezáltal nem lett eléggé együttérző akkor sose tehát ez az egy év arról szólt hogy te kellően együttérző legyél másokkal na most ez azt jelenti hogy olyanná váltak az emberek szó szerint ez azt eredményezi hogy meghallgatsz egy jó barátodnak egy problémáját és már neked nem egy problémád van hanem kettő. ha meghallgatsz egy másik embert aki mitől még rokonod akkor már nem két problémád van hanem három tehát az emberek megtanulták szépen átvenni mások problémáját, ezt elkezdték csinálni a 70-es évektől tehát a 70-es évektől elkezdték nevelni ezt az emberekbe hogy vedd át mások problémáját. Az először az emberek úgy kezdték ezt a fajta működést, hogy a gyerekeik, a felnőtt gyerekeik problémáját elkezdték átvenni. Tehát a felnőtt gyerekeik. Most gondolj bele, amikor én gyerek voltam, az én nagyapám még lefütyülték azokat a gyerekeket, a saját gyerekeiket, akik elköltöztek tőlük még akkor is ha csak a faluba költöztek, érted? ami azt jelenti hogy nagyapámnak volt nyolc gyereke és azért mondom hogy nagyapámnak mert ugye végül két felesége lett mert úgy lettek nyolcan ugye hogy az első turnusból anyu volt a legidősebb és a második turnusban még született három gyerek tehát miért? Mert anyámnak tehát a nagymamám az meghalt anyu hat éves korában. És mindegy, ez csak részletkérdés, de akkor is ugye 80 voltak, tehát kiindulhatok nagyapámból, azért nem indultam ki nagymamámból, mert ugye ezáltal ugye volt egy olyan nagymamám, akit nem ismertem, meg volt egy idézőjelben mosto a nagymamám, akit én nem éreztem, hogy most a lenne, de mindegy. Na szóval és lényeg az, hogy hogy ugye kiindulok nagyapámból volt 8 gyereke és onnantól kezdve bárki aki elköltözött tőle, ő nem szólt bele azoknak az életébe de nem is nagyon foglalkozott azzal hogy mi történt velük tehát ez körülbelül olyan elve működött még a 20. század első nagy részében mondjuk a 70-es évekig hogy mit tudom én lányom vagy fiam, mondjuk a, neki ugye hét lánya volt ezért könnyen mondta azt a lányainak hogy jól meg gondoltad, hogy kihez mész férhez mert onnantól kezdve leszakítottad azt a virágot akkor ide-vissza nem jössz tehát nem tudom elég világos voltam-e, tehát régen ez így működött ez azt jelenti hogy valaki elment a szülői háztól oda már nem kötözhetett vissza tehát úgy kellett választania magyarul azt mondta szülő te választásod engem innentől kezdve ne terhely azzal hogy hogy élsz a saját férjeddel vagy saját feleségeddel, na most 70-es évektől szépen ezt elkezdték másként csinálni a szülők és elkezdték úgy hogy hát ha megnézed most a szülők egy az egybe a átveszik a gyerekek problémáját, hát egy az egyben rég elköltöztek mégis átveszik a problémáikat, persze mondom az egy más helyzet mert ő is akivel együtt maradt ugye az egyetlen fiával maradtak együtt, annak ugye hát nem tudta megcsinálni azt hogy ne vegye valamilyen szinten át a problémáit mert hát együtt laktak de többivel, na most ugye ebben a világban még inkább szétköltöznek az emberek sőt nem úgy csinálják mint hogy hogy a nyolc gyerekből az öt ott maradt a faluban, egy ment a szomszéd faluba, kettő pedig Budapestre. Tehát a többség az ott volt a faluban. Ami azt jelenti, hogy annak, a, aki ott maradt a faluban további négy, annak elég jó átvehette volna a problémáit, de egyáltalán nem vette át. Világos ez? És ezáltal mindenki a saját életét élte és nem is terhelték a gyerekek, a felnőtt gyerekek, a szüleiket hogy nekik milyen problémájuk van, mert mit csináltak volna például ha egy párkapcsolati gondokat mondtak volna hát figyelj, azt mondta volna nagyapám hogy te szakítottad akkor szaguld ezt mondta volna, na most mai világban pont ellenkezője van a szülők terhelik a saját problémáikkal a gyerekeket, a gyerekek felnőttekről van szó a felnőtt gyerekek terhelik a szüleiket a saját problémáikkal tehát ezt szépen megtanították az embereknek hogy ne, a saját, ne csak a saját problémáiddal foglalkozz miért? nagyon egyszerű mert egy embernek általában két-három problémája van maximum kettő-három na most a két-három problémával általában az emberek elboldogulnak de az embernek már 4, öt, hat, tíz problémája van, akkor már nem boldogul el senki na most akkor térjünk még egy kicsit vissza, hogyan csinálták ezt a 70-es évektől? ennek még van egy előzménye az 50-es évek, az 50-es évektől indították azt hogy beindul, onnantól lehetett ezt csinálni mikor beindult a tévé ugye Amerikában már jóval előbb beindult a tévé, már nem is tudom van egy 30-as évektől vagy mikortól indult be a tévé, valahogy így ugye Európában később jött át, Magyarországon ugye 58-tól van tévé tehát rendszeres tévéadás és az azt jelenti hogy 58-tól volt Magyarországon lehetőség arra hogy azt a problémát hogy mi van a világban azt rázúdítsák az emberekre, mert addig hogy rádióban hallották az ember nem biztos hogy elképzelte magába hogy mi van a világban, most kit érdekel, érted De amikor már látja a szemével hogy mi van a világban az már azért durva tehát például ugye mikor az ember tanul akkor a, vagy információt elsajátít akkor elsősorban a szem az az érzékszerv, ami által a legtöbb információt el tudjuk sajátítani, az összes többi négy érzékszervünkkel nem tudunk annyi információt elsajátítani, mint a szemünkkel. Ezt jó, ha tudod. Tehát hiába van öt érzékszervünk, a további négyel összességében közelébe sincs, az annak az információnak az elsajátítása amit a szem, men, szemünkön keresztül vagyunk képesek tehát a szem általi elsajátítás kb. 70% és az összes érzékszer mindössze 30% na most ezért addig míg csak rádió volt ez az együttérzéssel különösebb gond nem volt és az 50-es évek végétől beindult Magyarországon a tévé és ugye már a 60-as években rendszeres tévéadás ahol tudták nyomni azt hogy mi van a világban és azt hogy mekkora konfliktus van az oroszok meg az amerikaiak között meg stb. stb. meg a nyugat meg a kelet között hogy az emberek azok féljenek, érted? és Együtt érezzenek ezzel a néppel, meg együtt érezzenek azzal a néppel, de ellenségesnek tekintsék azt a népet, meg a másikat, stb. stb. stb. Ez onnantól indult. Tehát ez volt az előzmény. Ma jött a család. Oké? Okay? Hogy milyen az ideális család? Meg jöttek a filmek, hogy a filmekben, hogy a szülők mennyire együtt éreznek a saját felnőtt gyerekeikkel, stb. Akkor jött az, hogy a filmekben egymásnak a problémáiról beszélgetnek. Hát régen nem ment át az egyik szomszéd, pedig a szomszédok összejártak, de nem ment át azért, hogy megossza a másikkal a problémáit. Nem volt ilyen. Az a 70-es évektől indult a tévé hatására, a 70-es évek elejétől. A tévé hatására, hogy az emberek elkezdtek problémázni egymásnak világos ez? és az azt jelenti hogy belenevelték az emberekbe az együttérzést, az egy igen alacsony hangulat tehát nem egy jó hangulat hanem igen alacsony, sőt a félelemnél rosszabb hangulat, na most ugye a félelmet mindenki érzi hogy az milyen rossz hangulat és te azt akarják hogy együttérző legyél ami azt jelenti hogy a félelem alatti hangulat tehát a félelemnél rosszabb hangulat tehát az embereket le akarják taszítani már részben sikerült a félelem alá a félelem alatti hangulati szintre az együttérzés szintjére azért hogy te meghallgass problémákat mások problémáit és nyilván mivel az nem a te problémáda ezért te nem tudod megoldani Világos ez? Tehát mivel nem a te problémád nem tudod megoldani. Miért? Melyik világ problémát oldottad már meg a világban? Hm? Egyet se. Jó? Ugyanúgy nem tudod megoldani a szomszédnak a problémáját se. Sőt, akármilyen hihetetlen a legtöbb szülő a felnőtt gyerekének a problémáit sem tudja megoldani. Ennyi. Ha meg megoldod a problémáját a saját gyerekednek, abból még lehet, hogy nagyobb gondod lesz mert a gyereked nem fogja ezáltal megtanulni a saját problémáinak a megoldását, világos ez? na szóval lényeg az hogy gyönyörűen eljutottunk ebbe a korszakba ahol az emberek gyönyörűen meghallgatják mások problémáját és ott el vannak mindenen állulva hogy jaj micsoda problémák vannak a világban mennyi halott van, mennyi beteg van jaj mennyien vannak lélegeztetők, jaj, jaj, jaj, csak ezt hallani a kommunikációban, nézzétek meg és tudsz te ezen változtatni? Na, csak kérdezem, hm? tehát tudsz -e azon változtatni hogy mennyi halott van? Pff, nem, tudsz-e azon változtatni hogy mennyien vannak lélegeztetők éppen? Nem, tudsz-e azon változtatni hogy mit tudom éppen mennyien betegedtek meg tegnap? Nem akkor minek hallgatod meg? Magyarul az a te problémád lett, érted? Neked lett egy új problémád? Minden problémát, amit meghallgatsz, mivel rávettek arra kiskorodtól, hogy együttérzés, együttérzés, együttérzés, együttérzés, onnantól kezdve bárki terhel, akár média, akár mi, bárki terhel problémával, neked egy problémá több van az azt jelenti hogy minél több problémád van annál rosszabb állapotba kerülsz annál inkább süllyedsz a depresszió felé na erre mi a megoldásod? nekem van, nekünk akik itt tanulunk van de a többieknek hogy fogják ezt megoldani? tehát évtizedek óta, év szó szerint évtizedek óta elhangzott a a bevezetőben évtizedek óta foglalkozok emberekkel évtizedek óta megfigyelem hogy a rossz hangulat milyen hatással van az emberekre hogy az életüket hogy tönkreteszik azzal hogy hagyják hogy rossz hangulatba kerüljenek és akkor kérdezem most ugye nem tőletek akik itt tanultok mert nektek van megoldásotok kérdezem azoktól akik nem tanulnak itt hogy nekik mi a megoldásuk, ja hát hallgatják ezt a díjmentest aha és ebben adok módszereket, na majd bolond leszek nem is fogok, oké? Erről tudok beszélni arról hogy milyen vagy és milyenné kell válnod arról tudom, de az hogy hogy juss arról nem fogok tehát ha neked a csere az luxus akkor köszönöm szépen nem kérek belőled tehát magyarul te csak kapni akarsz de cserében nem szeretnél adni akkor köszönöm szépen én nem kérek belőled, oké? Okay. lehet hogy te nem tudod hogy mennyiért adjuk a képzéseket? nézd körül hogy a bármilyen Személyiségfejlesztő jellegű képzést vagy spirituális képzést vagy tanfolyamot óránként mennyire adnak? Nézd körül. Na azt oszd vissza mondjuk 6-tal vagy tízzel és az a mi tandíjunk óránként. Az azt jelenti hogy hol kapsz te 330 forintért tudást? használható tudást, hol kapsz te mondjuk az első hónap ettől eltér, mert az pont duplája, de az csak egyszer és utána hol kapsz még mondjuk három évre árgaranciát arra a 330 forintos óradíjra, hm? tehát valakinek ez a csere túlzott, ne tanuljon itt, az tanuljon ott ahol akar Tehát ami azt jelenti, most gondold végig, éppen mondtam a képzés folyamán, mert ugye ez egy egynapos képzés, sajnos csak online, de hát reméljük majd valamikor lesz valami könnyítés, és akkor lehet majd megint személyesen találkozni. Hát gondoljátok végig, hogy az önismeret, csak az önismerettel foglalkozó képzéseink kb. 200 óra. tehát nem csak ez ami most folyik hanem az összes önismerettel kapcsolatos és akkor ebben nincs benne az etika meg ilyenek csak az ami kifejezetten arról szól hogy milyen vagy te és milyenek az emberek ez körülbelül 200 óra, ha valahol ennél alaposabb képzést hallasz az önmagunk működésével kapcsolatban akkor, akkor én szeretnék tudni jó? de én még ilyet nem láttam sose és nem is hallottam ilyenről ugye az is elhangzott hogy mióta foglalkozok emberekkel tehát van tapasztalatom és körülbelül mennyi emberrel foglalkoztam van tapasztalatom az emberekkel kapcsolatban nem átlagosan csak én ezt nem akarom magamnak megtartani, miért? mert Ugye elmondtam az elején, hogy azért tanulunk itt, hogy az élethelyzeteiket megoldjuk, azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megoldjuk, azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megelőzzük, azért tanulunk itt, hogy a céljainkat megvalósítsuk. és ezekben azért is tanulunk itt, hogy ezekben tudjuk, amit most felsoroltam, tudjunk segíteni másoknak mert az ember egy alkalmazkodó lény és a környezetedben mindenki csak panaszkodik és nem oldja meg a problémáit akkor te nem leszel jó állapotú sose? Világos ez? Te csak úgy tudsz jó, állapot lenni, jó állapotú lenni hogyha a környezetedben lévők közül is egyre többen jó állapotba kerülnek azáltal hogy képesek a problémáit megoldani érted? tehát nem csak ránk vonatkozik ez és ugye lenne ezzel kapcsolatban egy óriási cél ami egy hatalmas kihívás amire sokan azt mondanak "Hú, hú de nagy probléma, nem ez egy kihívás az hogy választás elé let, rakták a fentiek az emberiséget a választás pedig az hogy vagy aranykor lesz ezen a bolygón, hát vagy nem. De ugye mi az aranykor következménye? Az, hogy olyan társadalmi formába kerül bele az emberiség az aranykor folyamán, az azt jelenti, hogy szeretet, béke, boldogság kora, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Oké? Okay? most gondolj bele egy olyan társadalmi formában élni ahol nincs elnyomás nincsenek elnyomók, hát ennél nagyobb elnyomást a háborúban éltek meg az emberek mint ami most van tehát ennél nagyobb elnyomás itt Magyarországon nem volt csak a II. világháborúban mikor potyogtak a bombák, na annál nagyobb elnyomást nem kell, na most tehát gondold végig olyan társadalmi forma ami ráadásul még csak egy átmenet egy átmenet a jövőbe, egy átmenet annak megvalósítására amilyet leszülettünk és lehet hogy az első leszületésed neked nem most történt hanem lehet hogy több élettel ezelőtt történt vagy sok élettel ezelőtt történt de akkor is azért történt hogy Abba a helyzetbe juss, amit majd az átmeneti korszak eredményez. Az átmeneti korszak azt fogja eredményezni azok, aki oda bejutnak. Ezt akkor lehet megvalósítani, amikor már nincs elnyomás. Az, hogy egy felsőbb létformába kapjunk bejutást. Nem bejutást, visszajutást visszajutást, tehát nem bejutást, hanem visszajutást, tehát hogy visszajuthassunk egy felső létformába mi a felső létforma? az egy isteni létforma, az isteni létforma az angyalokkal kezdődik az angyalok legalsóbb szintjével kezdődik, hiszen ott is van több a hierarhiában. Na szóval lényeg az, hogy azt fogja szolgálni az aranykor, hogy a felsőbb létformába bekerülhessenek az emberek. Kielőbb, előbb, ki utóbb. Mindegy, de onnan már be lehet kerülni. És ennek azt mondták a fentiek, hogy ennek meg kell valósulni. Minek? Az, hogy aranykor kezdődhessen. Az aranykor kezdete legkésőbb 2035. január. Elseje. Oké? Okay? Legkésőbb. Az azt jelenti, hogy 2026-ig van egy más jellegű kiválasztódás, mint 2026 és 2035 között. 2026-ig az a kiválasztódás van, hogy kik lesznek a jövő vezetői mert a jövő vezetőinek nagyobb tudással kell rendelkezni sokkal mint egy tanulónak, nyilvánvaló, tehát egy vezető minden tekintetben előtte jár a vezetetjeinek, vezetetjeinek. szóval a lényeg az hogy most van a kiválasztódás avval kapcsolatban 2026-ig hogy kik lesznek a jövő vezetői, mert nem politikusok lesznek a jövő vezetői, nem, hanem olyan emberek akik tudnak érted? akik tudnak és tudnak vezetni is tehát vezetni akkor tanul meg az ember ha van saját szervezésű csapata, nem olyan hogy azt mondják hogy te mit tudom én kiáltál x iskolát ó mennyit tudsz, tessék itt van egy csoport vezest, mert ugye ezt láttad ezt láttad a világban hogy jellemzően ez működik tehát magyarul nem saját szervezésű, érted? tehát nem saját szervezésű és mivel nem saját szervezésű ezért nincs meg az a tapasztalat, tudás ami ahhoz kell hogy ténylegesen az ember úgy vezesse az embereket ahogy az kell és akkor ez itt nálunk megvan hogy lehet az embernek saját szervezésű csapata és nincs korlátozva a saját szervezésű csapatnak a lélekszáma de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy most történik a kiválasztódás és ahhoz hogy valaki bekerülhessen az aranykorba az 9 év alaptudásra van szükség és ha visszavonod a 35-ből a 9 évet akkor pont a 26-ra jön ki tehát az azt jelenti hogy 26-tól már tanulnak az emberek és vannak olyanok akik nem csak tanulnak hanem tanítanak is, oké? Okay? 26-tól, és mi lesz azokkal akik nem hajlandók? van egy kézbolygó, nem a Föld egy másik, amit kitettek az univerzum szélére ugyanúgy mint ahogy a bolygónk volt sok milliárd évvel ezelőtt ami azt jelenti hogy a Föld bolygó is ugye itt a kis naprendszerünkkel az az univerzum szélén volt hát már nem az univerzum szélén van mert az univerzum kiépült és az azt jelenti hogy elkészült egy olyan bolygó ahol kész az élet és lehet oda inkarnálódni de nem mobiltelefonnal meg nem autóval hanem kőbaltával, jó? meg bőrszerkóval, tudod, állatbőrszerkóval de kezdetben fügefa levéllel meg stb. tudod jó? tehát lehet oda inkarnálódni, semmi gond nincs ezzel de ez a, ez a bolygó most jelenleg úgy ahogy van, útban van itt az univerzumban szó szerint és ez a, az a baj, hogy ez a végső terv, hogyha útban van, akkor ezt innen ki kell pöckölni. Tehát mit jelent az, hogy ki kell pöckölni? Hanem olyan ö, sorsra jut, mint a Mars között és a Jupiter közötti bolygó volt. Az azt jelenti, hogy most az egy ö, kisbolygó Tehát ami azt jelenti, hogy az egy szétrobbant bolygó. de ugye ezt nem szeretnék, mert nem ezért hozták létre, hogy ez legyen hanem azt szeretnék, a fentiek, hogy ez egy aranykor legyen miért? miért van ez a bolygó útba? nem, a, nem úgy szó szerint, nem fizikailag van útba hanem az energiánk van útba a rezgésünk van útba, mert ennek a bolygónak a rezgését az emberiség határozza meg nem a növénye nem az állatok határozzák meg hanem az emberiség rezgése határozza meg és sajnos az emberiség rezgése nem úgy emelkedett volna hogy többen vagyunk hanem még romlott és egyre rosszabb az ember, emberiség rezgése tehát emiatt hogy az emberiség rezgése lecsökkent, már hat előző emberiséget semmisítettek meg a bolygón, világos ez? mondom hatot, tehát nem csak most van útba az emberiség rezgése itt az univerzumban hanem már évmilliókkal ezelőtt is útba volt, világos ez? És ez úgy működött mindig, amikor az emberiség rezgése kritikussá vált, akkor fogták és eltörözték azt az emberiséget. Azt indultak megint idézőjelbe Ádám Évától. Ami azt jelenti, hogy sajnos elérkezett az emberiség abba a korba, ahol kritikus az emberiség rezgése és valamit tenni kellett avval av kapcsolatban, hogy az emberek vagy tovább süllyednek és meghalnak, mert ugye úgy működik, minél rosszabb rezgésed van, minél alacsonyabb rezgésed van, annál hamarabb mész a sírba, minél jobb a rezgésed, tehát minél magasabb a rezgésed, annál hosszabb ideig élsz, tehát ugye ezt köztudatnak kellene lenni hogy ez így működik és ugye szépen érik el hogy az embereknek egyre rosszabb és rosszabb rezgésük legyen és ennek ugye mi a következménye vagy azt mondja egy ember hogy hát nincs semmi megoldás nincs semmi remény hát meghal, meghalunk ez az egyik vagy a másik tehát feladja vagy a másik azt mondja hogy na akkor keresünk megoldást és mindig a problémákra csak egy megoldás van, a tudás, bármilyen probléma legyen az egy megoldása van a problémának, mindig a tudás és ha az ember tudást szerez akkor nincs olyan probléma amit nem tud megoldani, világos ez? miért nincs olyan probléma amit nem tudunk megoldani? csak hogy értsük, mert van bennünk egy lélek és a lélek közvetlen kapcsolatban áll a teremtőnkkel milyen kapcsolatban? online kapcsolatban ugye ezt érdekes lett volna mondani ezelőtt 50 évvel. tehát online kapcsolatban az azt jelenti hogy ha valamit nem tudsz és nem tudja a lelked se nem tudja megsúgni de fogják és megsúgják a lelkednek, a lelkednek megsugja neked, ennyi, érted? és ha olyan tudásra van szükséged, amit, valamit meg kell oldani de nem tanultál akkor egyszerre a lelkeden keresztül megkapod az információt hogy kell megoldani így csinálták a feltalálók csak hogy tisztában legyél vele, az összes feltaláló így csinálta érted? hogy egyszerűen a lelkén keresztül megküldték neki az információt és úgy találta föl azt a találmányt na ugyanezt meg tudod te csinálni de csak akkor ha jó állapotú vagy ugyanis rossz állapotban nem tudjuk venni a lelkünknek a sugallatait, ő próbálja küldeni az infót te meg nem bírod venni, mert nem azonos a rezgésetek, a lélek rezgése magas és benned van egy magas rezgésű lélek, de ha az ember tartósan rossz állapotú akkor a lelked rezgése is lecsökken és ebben tudod mi a baj? hogy megszűnik a kommunikációs kapcsolat a lelked és a teremtőd között is, érted? és ez nagyon nagy baj és ez akkor következik be amikor valaki tartósan rossz hangulatú lesz tartós rossz hangulatnak a lélek sem tud egy idő után ellenállni és szépen ezért szokták mondani hogy sír benne a lélek és lecsökken a léleknek a rezgése is és képtelen venni az üzenetet na most ha nincs üzenet mit továbbítson? ha nincs tudás mit továbbítson? a lélek annyi tudással rendelkezik amennyit te megéltél amennyit te tanultál és amennyit küldtek neki hogy oldd meg a helyzetet, oké? Okay? de annyi, nincs több és te meg nem is biztos hogy hallgattál rá és nem is biztos hogy következő alkalommal is hallgatnára, rá, mert a legtöbb ember a saját lelkére sajnos nem hallgat, na most gondold végig egy ilyen emberiség esetén ugye aki képtelen arra, hogy vegye a lelke üzeneteit, képtelen arra a lélek, a lelke képtelen arra, hogy vegye a teremtője üzenetét akkor mitől lenne jó állapotú? és akkor romlik, romlik az emberek rezgése tömegesen, ezáltal a bolygó rezgése egy olyan helyen, a világegyetem egy olyan helyén ahol egyébként nagyon magas rezgésű lények működnek tehát ez olyan mint mikor te jó állapotban vagy és, és szépen mindent kitakarítasz a lakásodban és akkor látsz egy pókot ott szőni a sarokban, érted? Mi mit csinálsz? ott hagyod? kíváncsukva. a minimum az hogy kidobod az utcára nem? vagy az udvarra, az a minimum de lehet, hogy fogod aztán az anyádat. Itt tudja, nem fogsz szaporodni, meg szálod szőni. És fogod kiírtod, Nem? Vagy lehet, fogod, tudod, a spét, psz, befújod vele. Ez egyszer csak fogja, azt lepottjan. elpusztult. Érted? Teljesen logikus döntés, nem? Hát nem fogod ott hagyni, hogy ott szője a hálóját, az végül már mekkora legyen. Mikor te egy jó állapotú, tiszta, rendes ember vagy. Nem? Hát ugyanezt csinálják a fentiek is. Itt vagyunk, és egy itt szőjük a kis pókhálónkat, érted? Itt az univerzumban. Hát a francnak hiányzik a mi kis pókhálónk. Meg a francos rezgésünk. Érted? tehát nekik mi kb. annyi vagyunk mint ez a pók, neked a sarokba. érted? de, de ugye hogyha az nem egy pók lenne hanem valami hasznos mondjuk egy katica akkor tudni -e, hogy azt mondanád hogy jaj de kis aranyos vagy, nem? <laughs> de? de akkor sem biztos hogy behagynád a lakásodba, na szóval lényeg az hogy így talán egy kicsit pedzegetitek, hogy miről van szó Ugye elhangzott, hogy vannak különleges képességeim. Tehát hála Istennek tudok kommunikálni a fentiekkel. De azt úgy is érsz, hogy nem csak kapom az üzenetet, hanem tudunk beszélgetni. Tehát szó szerint. Tehát amikor ugye arra szánjuk magunkat, akkor úgy kommunikálunk, hogy mondok valamit, vagy kérdezek, és akkor válaszolnak és akkor szó szerint mint mikor két ember beszélget, nyilván ez nem hosszú ideig szokott történni, ez arra vonatkozik ami szükséges és akkor utána nincs tovább, addig még nincs egy ilyen, jó? tehát ilyen is szokott lenni, sőt képzéseket tartom és kapom a kommunikációt, oké olyan dolgokban is amiről még előtte sose tartottam, vagy valaki kérdez olyan dologban amire nincs válasz akkor elküldik a fentiek a választ. Vagy például valaki fölteszi kérdésként magában, aki élőben hallgat, ezért jó ugye elhangzott, ezért jó az élőben hallgatás, illetve nézés, fölteszed kérdést magadban, le se kell írni, és akkor megkapod válaszként az előadásban. Jó? Tehát honnan? Hát én nem hallom, meg nem olvastam. Mert le se írtad, és közben megkapod a választ. Jó, tehát kommunikáció folyik, lényeg az, hogy nekünk egy nagyon fontos szerepünk van itt a világegyetemben, most gondolj bele, hát nem véletlenül mondtam, hogy egy kihívás, ugye én több feladatot megoldottam már, voltak nagy céljaim az életben, de ekkora céljal én még nem találkoztam semmilyen szinten, hogy létrehozni azt a világot, itt a bolygón, érted? ahol az emberek képesek szeretetben, békében együttműködve élni, ez jó nagy kihívás, nekem baromira tetszik, érted? és én azt mondtam hogy ezért mindenre képes vagyok hogy ez megvalósuljon, tehát mindenre, tehát nekem ez az életem, érted? tehát ez az életem és ez létre fog jönni mert meg kell csinálni tehát én nem akarom azt hogy, hogy ezt a bolygót mondjuk eltüntessék, érted? a szép bolygó, nem? nem kéne hogy eltüntessék, egy, nem akarom azt hogy, hogy az emberek túlnyomó többsége az menjen oda a perifériára, érted? én azt szeretném hogy mindenki, nem mindenki hogy akit én ismerek és olyan ember az az fejlődjön, érted? én ezért élek hogy ezt csináljuk, én ezért születtem le, ezért jöttem le egy olyan bolygóról ami nem a Föld amely, ahol itt, ott is em, ö, értelmes lényeket képeztem és ebben az életemben nekem az a dolgom hogy embereket képezzek arra hogy egy más életet tudjunk élni együtt és ezt meg lehet csinálni, ezzel nincsen semmi gond, érted? az a világ ami most van ráadásul még ez segítés. komolyan mondom akármilyen furcsán hangzik no hát ha úgy gondolod hogy látsz értelmét annak hogy egy olyan közösségbe tanulj főleg ugye élőben akár ugye most sajnos csak online de ugye mivel videós vetítés ugye ezért tudsz engem látni élőben tehát ha te úgy látod hogy egy olyan közösségnek a tagja szeretnél lenni ami a világ legnagyobb célját tűzte ki akkor itt a helyed, érted? de ezt nem tudjuk megcsinálni csak páron de még kicsit sokan se <gül> hanem ez nagyon sok ember kell tehát a mai számokat nézzük akkor 6,4 milliárd ember alkalmas lenne arra hogy bekerülhessen az aranykorba, de ez tőlük függ mert ugye a fentiek úgy rendelkeztek hogy a 20. századtól szabad akarat van és az azt jelenti hogy a döntés a tied, nem a miénk, tehát a 20. század előtt nem volt választásod az életeddel kapcsolatban, a 20. századtól van és itt a XXI. század már nem arról szól, hogy neked minél jobb életed legyen hanem arról szól, hogy minnyájunknak minél jobb élete legyen és ebben nem értjük bele az elnyomókat, világos ez? hanem azokat értjük bele, akik alapvetően szociális emberek oké? tehát mondhatjuk azt, hogy a jó emberek, csak az a baj, hogyha egy bolygón ha a jó emberek karbatét kézzel ülnek akkor a rossz eluralkodik a Földön és ha jó emberek nem tesznek semmit akkor a rossz eluralkodik a Földön és itt az ideje nektek jó embereknek hogy tegyünk ezért a bolygóért és tegyünk minnyájunk jövőjéért nem a saját jövőjünkért minnyájunk jövőjéért, érted? köszönöm szépen a figyelmeteket mindenkinek nagyon sok sikert kívánok, visszaadom a szót a házigazdánknak szeretlek benneteket, sziasztok! köszönöm szerzetség Miklósnak ezt a ugyancsak tartalmasnak e, sikerült előadást magamról pár gondolatot miért kezdtem el akkoriban, egyszerű oka volt hogy miért kezdtem el az pedig az hogy nem voltam elégedett azzal a, az életemmel amit addig sikerült felépítenem akkori addig tudásom szerint tehát jobbat szerettem volna magamnak, családomnak és egyszerűen kerestem sok-sok évig kerestem és először mikor ez a gondolat megfogalmazott bennem jó pár évvel ezelőtt több mint egy évtizeddel ezelőtt hogy változtatni kell, javítani kell hát akkor elkezdtem interneten nézegetni, körülnézni, lehető nektek is van ismerősötök akik interneten keresik az ingyenes előadásokat tehát mindenféle ilyen ami, ami változást okozhat az ember életében. aztán rájöttem hogy ez nem sok mindent változtatott, ekkor elkezdtem képzéseket keresni hát találtam is interneten rengeteg van egynapos, kétnapos, egy hétvége, négy hétvége párommal együtt jó pár képzésen részt vettünk, teltek az évek, igazából sok minden nem változott és akkor találkoztam Szedlacsik Miklós előadásaival és belenéztem a weboldalra és ott találtam egy olyan írást amit jó pár évvel ezelőtt írt és érdeklődtem, körülnéztem már akik itt tanultak vagy már ismerték és azt mondták hogy hát az amit akkor mond a Szerdvetség Miklós az abban az időben sorra megvalósult és akkor gondoltam egyet hogy beszteni való nincsen próbáljuk ki sőt mondott szerdeség Miklós nekem egy olyan mondatot lehet hogy ti is ismerétek hogy van az a mondás hogy hiszem ha látom hogy ezt fordítsam meg hogy látom ha hiszem hát én az alapján az írás alapján meg az előadások alapján hittem és most több mint három év távlatából mondhatom nektek hogy majd meg is láttam meg is láttam mégpedig olyan formában hogy, hogy az előbb említett tíz életterületből nagyon sok mindent sikerült úgy megoldani tehát olyan használható tudást kaptam amit addig sehol se és gyakorlatban tudtam alkalmazni közben lett csapatom is és örülök hogy vannak és azt szeretném nektek is javasolni hogy éljétek át azt az érzést amikor egy másik embernek úgy tud segíteni tanult, tanította tudás alapján hogy az ő élete is megváltozik pozitív irányba és nem is kell érte várni elismerést viszont ha még azt is megkapott hogy megköszönik tehát ez egy olyan érzést ami szerintem annál, annál többet nem az ember magának elképzelni, kívánni se és ez mind mind emeli az ember hangulatát jobban érzi magát a bőrébe és ennyi én azt javaslom nektek is akik hallgatjátok nézitek hogy tegyetek egy próbát egy hónapig fizesse a képzésre szerintem mai világban 19.700 forint nem egy nagy összeg főleg ha te is hiszed hogy hogy hogy te életed is megváltozhat, tegyél egy próbát, füzesbe be egy hónapra, ha nem tetszik abba agyod, nincs kötelezettség, itt nincsen előre szerződött összeg egy évre, több évre, ha tetszik akkor pedig itt maradsz és utána bárcsak 9.800 forinta a tondi, úgyhogy én ezt tudom mindenkinek javasolni hogy ha még nézd az előadást és nem regisztráltál be, tedd meg, ha beregisztráltál már akkor rohanny az első bankba vagy az interneten utald át a első havi tandíjat és kezd el majd meglátod én megláttam meg sokan megláttuk tudom miről beszélek úgyhogy ennyi volt a mai nap ezzel a mai szemináriumunk végéhez értünk köszönöm mindenkinek a részvételt együtt töltötte velünk így interneten keresztül a szemináriumot online ez egy csodás nap volt és várunk benneteget következő szemináriumra is, ami már remélhetőleg személyesen tudunk találkozni a Lourdi-ba Köszönöm szépen Szedlaci Miklósnak is még egyszer ezt a tartalmas napot, sziasztok!